Вітаю всіх підписників мого каналу та його гостей. Сьогодні поговоримо про сучасні акумулятори, їх специфіку та обслуговування. Я через відео, ви через дописи. Як завжди, буду старатись розповідати лаконічно та доступно, без графіків та формул, адже мій канал орієнтований на пересічного автолюбителя. Всі водії рано чи пізно зустрічаються з проблемою акумуляторної батареї свого автомобіля. І в переважній своїй більшості ця проблема з'являється раптово, неочікувано. Вона б мала виникнути десь в майбутньому, ну, значно пізніше. Адже, коли ми купуємо новий акумулятор, виробник обіцяє нам 6-8 років без проблемної експлуатації. А на практиці часом не проходить і 3 років, як батарея дає про себе знати. Добре, якщо продавець сумлінний, то порадить раз в півроку підзаряджати її зарядним пристроєм і, зазвичай, все. Решта інформації доходить до нас через різні джерела, а може навіть суперечити одна одній. Тому сьогодні і я поділюсь з вами деякою інформацією в цій темі. Порівняно недавно виробники акумуляторних батарей почали використовувати так звану кальцієву технологію – при виготовленні свинцевих пластин додавати хоч і дуже мізерну частину кальцію. Цей елемент замінив сурьму, яка була присутня в пластинах звичайних акумуляторів. І тепер на батареях з'явилися відповідні позначення. Або виробник вказує, що цей акумулятор не потребує обслуговування, або мало обслуговується. Логічно що якщо нова технологія привнесла в акумулятор якісь зміни, значить потрібно вносити деякі зміни і в його обслуговування. А тут же відкривається широке поле для диспуту, як науковців, так і практиків. Але спочатку розглянемо найголовніші позитивні моменти та недоліки кальцієвої технології. Отож, основні її переваги. Перша. Кальцієві акумулятори вже не потребують вашої пильної уваги щодо рівня електроліту в ньому та постійного доливання дистильованої води, тому що під капотом вони не закипають, а значить потребують лише мінімального обслуговування. З чим це пов'язано? Кальцієва технологія дозволила підвищити поріг початку електролізу – закипання. Кажучи простіше, звичайні сурм'яності акумулятори закипали вже при напрузі 14,4 В. Саме стільки видає в середньому бортова мережа автомобіля. Тому вони часто кипіли. Випаровувалася вода з банок акумулятора, яку потрібно було доливати. А сучасні кальцієві батареї починають кипіти при напрузі 16 вольт. Завдяки таким змінам акумулятор не кипить що звільняє нас від постійного стеження за рівнем електроліту. Друга. Будь-який акумулятор має власний саморозряд. Тобто, якщо він був в зарядженому стані, але довго не використовувався, то його через деякий час знову потрібно буде підзаряджати. Кальцієва ж батарея має низький саморозряд, тобто здатність довго тримати заряд. Скажімо, якщо ваш автомобіль з акумулятором простоє всю зиму в гаражі або біля будинку, то у вас навесну будуть великі шанси на успішний запуск двигуна. А тепер розглянемо основні недоліки таких батарей. Перший. Акумулятор не любить глибоких розрядів. Відбувається значна втрата ємності. Якщо ви посадили його стартером, габаритками, магнітолою чи будь-яким іншим способом, то відновлення ємності кальцієвого акумулятора після таких розрядів вкрай проблематичне. Другий – розшарування електроліту. Оскільки кальцієві акумулятори не киплять, електроліт при зарядці не перемішується і стає розшарованим. Кислота важча від води і накопичується внизу банок, витісняючи менш щільні шари електроліту доверху. Відповідно, стає складніше контролювати ступінь зарядженості батареї, по щільності електроліту, ареометру. Сьогодні кількість автомобілів на дорогах не потребує коментарів. Транспортний засіб перестав бути недосяжною розкішю. Переважну частину автолюбителів вже не цікавлять питання обслуговування свого акумулятора і ті процеси, які в ньому відбуваються. Вони хочуть придбати, встановити і не паритись. А якщо є попит, з'явиться і пропозиція. Тому кальцієва технологія і виступила такою пропозицією, а її переваги перекрили її недоліки. А щодо рекомендацій по обслуговуванню, то вони не зовсім вичерпні. Тому й існують суперечки між прихильниками кипіння при зарядці акумулятора і його противниками. Одна половина автомобілістів виступає за напругу 14,8 вольта при зарядці, а друга стверджує – що для стопроцентної зарядки кальцієвої батареї необхідна напруга не менше 16 вольт. При цьому кожна із сторін приводить свої переконливі докази, щоб довести правильність своєї теорії. Людина, яка абсолютно не в темі, але мислить логічно, сказала. Істину слід шукати десь посередині. Багато автолюбителів переконані в тому, що акумулятор під капотом завжди заряджений, адже про це дбає генератор. Але час показує, що це не зовсім так, і навіть самі виробники батарей радять раз на півроку підзаряджати акумулятор зарядним пристроєм. Якщо подивитись на реальну експлуатацію кальцієвого акумулятора, то зарядка тільки при 14,4 В не здатна зарядити його на 100% і провокує глибоку сульфатацію пластин а зарядка при 16,2 В сприяє більш швидкому процесу відновлення електроліту. Тому і виходить, що ви їздите із хронічно недозарядженою батареєю. А це викликає найбільше зло в кальцієвому акумуляторі – непереносимість глибокого розряду, при якому втрата ємності прискорюється в рази в порівнянні із сурмянистими батареями. Щоб зрозуміти якесь явище, потрібно розуміти процеси, які в ньому відбуваються. Тому коротко про те, що відбувається в акумуляторі під час його заряду та розряду. 12-вольтова акумуляторна батарея – це пластикова ємність, поділена на 6 відсіків банок. У кожне таке відділення поміщені свинцеві пластини та залитий електроліт, який складається з води і сірчаної кислоти. Щоб акумулятор працював, заряджався і віддавав накопичену енергію, електроліт повинен контактувати зі свинцем. Ключовим моментом тут є площа контакту. Коли акумулятор віддає накопичену енергію, тобто розряджається, на пластинах з'являється наліт світло-сірого кольору. Це утворення сульфату свинцю в процесі розрядки акумулятора. Словом, сульфатація. Якщо розряджену батарею відразу ж зарядити, цей сульфат пропадає. Далі все повторюється з кожним циклом та протязі всього терміну експлуатації акумулятора. І це норма. Проблеми починаються тоді, коли акумулятор тривалий час не дозаряджається або простоює в розрядженому стані. Сульфат на пластинах твердне настільки, що при подальшій зарядці вже не може розчинитися. Відповідно, якщо це повторюється, до старого нальоту додається новий, за підсумком, отримуємо батарею, пластини якої закриті від електроліту. Площа контакту свинцю з кислотою зменшується, в результаті чого пропадає ємність, знижується максимальний пусковий струм, а присідання напруги при навантаженнях наближаються до 0 В. Запобігти цьому можна лише через своєчасне обслуговування акумулятора. Підзаряджати хоча б раз на півроку зарядним пристроєм, перевіряти рівень електроліту, та його щільність. Про роботу з електролітом я розповім в наступному відео. Подальша моя розповідь про зарядку сучасних акумуляторів. Сьогодні на ринку представлена достатня кількість зарядних пристроїв для акумуляторних батарей. Для тих автолюбителів, які не хочуть замислюватись над параметрами налаштування заряду, існує лінійка пристроїв з автоматичним алгоритмом заряду. Під'єднав, умикнув і пристрій сам повідомить про завершення процесу зарядки. Легко і зручно. Але цей пристрій не дасть раду, коли з акумулятором почались проблеми. Для таких випадків існують інші способи. Я розповім про метод, перевірений на власному досвіді. Двоступінчастий комбінований заряд саме для кальцієвих акумуляторів. Він повернув до життя батарею, яку я вже гарантовано мав замінити. Та для цього потрібен пристрій, який підтримує такий вид заряду та має перемикач на 16 вольт. Правда, його потрібно ще пошукати. Та й коштує він як новий акумулятор. Отож, цей метод розділений на два етапи. Перший етап основний. Він дозволить зарядити батарею приблизно до 90% від її фактичної ємності. Тут ми використаємо автоматичний алгоритм зарядки при якому заряди пристрій обмежує максимальну напругу до 14,8 В. Перед початком заряду витримайте акумулятор не менше 8 годин в кімнатній температурі. Також не забудьте відкрутити пробки банок та перевірити рівень електроліту в них. Він повинен покривати верхній край пластин, як вказано в інструкції до конкретного акумулятора. Ця величина може варіюватися від 10 до 35 мм. Як перевіряти рівень та щільність електроліту, як я вже казав, розповім в наступному відео. Отож, при відключеному від мережі 220 В зарядному пристрої під'єднуємо його затискачі до клем акумулятора спочатку плюсову, потім мінусову. Виставляємо перемикач напруги, якщо він є, в положення 14,8 В, а силу струму як результат ділення номінальної ємності батарей на 10. Наприклад, якщо акумулятор на 77 Ампер силу струму виставляємо на 7,7 А. Далі під'єднуємо заряди пристрій до мережі 220 В і від цього моменту автоматично починається заряд. Коли струм Ампери впаде до мінімуму і на протязі 2 годин вже не буде знижуватись, то перший етап зарядки можна вважати завершеним. Тоді від'єднуємо зарядний пристрій від мережі 220 В, залишаючи його під'єднаним до акумуляторної батареї і переходимо до другого етапу зарядки. На другому етапі перемикаємо пристрій в положення 16 В. Силу струму обмежуємо 130 значенням від номінальної ємності, в нашому випадку 2.5 А, і тоді вже знову під'єднуємо пристрій до мережі 220 В та починаємо слідкувати за зарядкою. При напрузі 16 В на електродах кальцієвого акумулятора починається електроліз води, тобто розкладання її на водень та кисень. Простіше кажучи, акумулятор починає кипіти. Це нормальний процес, який сприяє перемішуванню електроліту і який забезпечує більш повне перетворення сульфату свинцю з пластин знову в сірчану кислоту. Без кипіння він не розчиниться, і заряд акумулятора буде неповним. Признаки закінчення заряду наступні. Перше. Струм перестає знижуватись і стає незмінним. Друге. Щільність електроліту досягла 1,27 г на сантиметр кубічний, плюс-мінус 1 сотик. Якщо ці показники залишаються незмінними на протязі 1-2 годин, то зарядку кальцієвого акумулятора можна вважати завершеною. Якщо ж струм більше не понижується, а щільність електроліту так і залишається низькою, наприклад, 1,22 г на сантиметр кубічний при нормі 1,27, то це свідчить про глибоку сульфатацію пластини, яка утворилась в результаті хронічного недозаряду або внаслідок глибоких розрядів батареї. Способи десульфатації пластини існують, але для цього використовується вже інша методика. А що робити, коли немає зарядного пристрою 16-вольтовим режимом? Тут це залежить від ступені сульфатації пластин. Щоб зарядити кальцієвий акумулятор до 100% заряду звичайним способом, при 14 вольтах, часом потрібно декілька днів, а то й тиждень. І то при умові, що акумулятор не має глибокої сульфатації. Та далеко не кожен має на це час та бажання. Виходячи з попередньої інформації, робимо висновок. Що краще попередити проблему, ніж потім намагатися її вирішити. Тому знімайте та обслуговуйте акумулятор хоча б два рази на рік, перед зимовим періодом і після. Починати обслуговування слід з виміру напруги на клемах акумулятора мультиметром. Нормальна напруга 12,7 В, 100% заряд. Якщо напруга дорівнює 11,7 і нижче, значить акумулятор практично сів повністю. А напруга в 12,2 В Говорить про розряд в половину. У такому випадку акумулятор потрібно в терміновому порядку дозарядити. Інакше почнеться процес сульфатації пластин, і батарея втратить ємність, свою силу. Другим пунктом в обслуговуванні акумулятора є перевірка рівня та щільності електроліту. Про це знову повторюсь розповім в наступному відео. А як же бути, коли акумулятор без пробок? Тобто його обслуговування не передбачене. Не чіпати його взагалі? Лише підзаряджати звичайним зарядником. Кипіння йому не потрібне, бо ви не зможете при потребі долити воду. Але це якщо дійсно доступу до бадок немає. Бо часто пробки просто сховані під пасмасовою кришкою. І на перший погляд виглядає так, буцімто батарея не обслуговується. Ось така от інформація, якою хотів з вами сьогодні поділитися. Внизу під цим відео в його описі є посилання на інші мої відеорозповіді. Можливо, ще щось когось зацікавить. А на сьогодні все. Залишайтесь здорові!